chem Ah ah. Nampenda sio kidogo. Aha, haina shida. Sasha. Sasha wewe. Au kwa sababu unajua mimi nampenda kutoka moyoni. Uwishimea si gani?